يا هلا يا مرحبا باسم عمر بالضيوف اللي لفوا من كل ديره باسمها الترحيب في محفل ولدها التراحب الجزيلة والكثيرة يا عسى الله يسعده ويسر امره يا عسى عمر في خير وخيره يا عسى عمر في خير وخيره من فوق المنصة يا وانثر ورد الفرح واجمل عبيره <تصفيق> العبن على المنصه يا الصايل زغيرين قدم الجماهير الغفيره <تصفيق> افخر من قسمكن كل المفاخر يا ناس لشيخٍ على الطاله مسيره يا لس على الطاله مسيره <تصفيق> الكرم بارك الله في حياتك فرحي واستبشري فرحه كبيره واحتفي في, في عرس عمر السنه في ناسب اهل الجود والاسماء شهيره ناس اهل الجود ولسمه شهيره زوجي كانهم بالجود الغزيره طاله ديره واللي عبال الجبري واللي نسبهم ازويت <تصفيق> بالزواج طاله ديره جديرة, جديرة <تصفيق> يا هلا يا مرحبا باسم ابو عمر بالضيوف اللي لفوا من كل ديره باسم الترحيب في محفل فوق المنصه يا خواته وانثر ورد الفرح واجمل عبيره العبن على المنصه يا زغري زغردن قدم الجماهير الغفيره افخر من قسمك إن كل المفاخر يا نسل شخن على الطاله مسيره يا لس على الطاله مسيره الكرم والطيبه مع عمر بارك الله في حياتك فرحي واستبشري فرحة كبيرة واحتفي في, في عرس عمر سنة في ناسب اهل الجود ولسما شهيرة ناسب اهل الجود زوجته الشيوخ اهل الفعايل كانهم بالجود اللمزنة الغزيرة